Oficial, decizia de numire a noului presubliniere din TANAF, publicat în monitorul oficial. Deciziile de revocare a Mirelei nu din funcția de presubliniere din Teanaf subliniere inumirea nacea Funcția a fostului ministru de finanțe, Ionuc mii a fost publicat miercuri, 28 martie, în monitorul oficial. Stiri pe surse Roanunca în premier, după instalarea guvernului Dencil, ce nu Mii sublinierea va fi numit sublinierele Fanaf. Decizia a fost luată de Viorica Dencil, la propunerea lui Eugen Teodorovici.